Оновлений Кабміном перелік небезпечних порід собак. Тут є аргентинський Дог, Доберман, Ротвейлер, амстаф. Загалом у списку понад 50 порід. У цьому ж переліку і Ріца. Вона – кавказька вівчарка. Її власниця Марина Шарпило говорить – собака не є небезпечною. «В принципі, всі команди, які потрібні для виставки, вона знає. Сидіти, охороняти, чекати – в неї спокійний характер і вона без дозволу нічого не зробить». Такого собаку обов'язково мають вигулювати в спеціальних для цього місцях, у наморднику та наповідку. А також треба страхувати свою цивільну відповідальність за ймовірну шкоду від свого підопічного. Такі зміни вніс Кабмін 10 листопада 2021 року до закону про захист тваринного та рослинного світу. «Ми намагаємося ходити в громадських місцях у наморднику, це не проблема. Але є такі випадки, коли, наприклад, власнику чи самій собаці щось загрожує. Вона не може ні себе, ні власника захистити. Щодо страхування, то ми це практикували. Собаці 8 років і коли вона була на виставках, це було необхідно. Зараз ми страхування не робимо». Навчити собаку носити намордник – перше обов'язок власника тварини, говорить кінолог Олександр Воєводін. Потенційно можна вважати, вважати будь-яку породу собак небезпечною. Навіть малий чихуахуа може проявити агресію. Головне – це виховання та дресура. Так, крупні породи потенційно небезпечніші. Їм треба більше уваги та дресури. Будь-яку собаку треба привчати і до намордника, і до повідка. В місті мають бути спеціальні майданчики для вигулу домашніх тварин. Та по факту це є прибудинкові території житлових будинків, говорить Віктор Лінник, директор КП центру захисту тварин. Ті конкретні адреси, які передбачені, там наразі вони не, не є ще де ну не є ще актуальними. Для порушників правил вигулу домашніх собак передбачені штрафи, але на практиці зазвичай поліцейські обмежуються профілактичними бесідами, ...говорить Віталій Душко, речник патрульної поліції. Тварин у власників вилучають тільки в разі жорстокого поводження з ними. «Згідно 154 статті, патрульні за цією статтею, якщо... Або тварина без намордника, або чи, чи без повідка, якщо це собака небезпечної породи, або якщо є такий пункт, коли власник собаки, вигулюючи її на, не на спеціально відведеній для цього площадці, він не прибирає з неї екскременти. Тобто за це теж передбачена відповідальність. В даному випадку патрульні складають ...по першій частині цієї статті вони складають протокол і надправляють його на розгляд адмінкомісії". За порушення вигулу собак власник сплатить максимально 340 гривень. Для порушника-посадовця максимальна сума сягатиме 850 гривень. Якщо тварина заподіє шкоду здоров'я людині, власник може заплатити близько 5 тисяч гривень штрафу, додає... ...Віталій Душко, речник патрульної поліції. Ольга Руда, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.